તમે ગાડી લ્યો કે ન લ્યો પણ નવનીતભાઈ અમેજ આ ગાડીને અમેજિંગ પ્રાઇસ રાખેલી છે નવનીતભાઈ પાસે જેની જાણી પ્રાઇસ અને ચાર ને રાખેલી છે ચાર લાખ ને પચીસ હજાર રૂપિયા પ્રાઇસ રાખેલી નવનીતભાઈ અમેજિંગ આપણે કહેવામાં આવે જાણી એની પણ પ્રાઇસ અને સાડા લાખ રૂપિયા મિત્રો સાડા ત્રણ લાખ રૂપિયા પ્રાઇસ છે ને આ ગાડીમાં બમ્પર ઉપર રાખી લો દસ હજાર રૂપિયાનું નવનીષભાઈ તરફથી એટલે આગાડી તમને પડશે ત્રણ લાખ ચાલીસ હજારમાં નેગોસિબલ મિત્રો મિત્રો એક્શન જાણી એની પણ ડિટેલ પ્રાઇસ એ ઓનર છે ને ચાર લાખ રૂપિયા નેગોસેબલ આમાં કાંઈક માન એમાં માન સમાન રાખીશું ફાઇનલ સિમાન ફાઇનલ પ્રાઇઝ મિત્રો હોન્ડાઈની આઈ ટ્વેન્ટી ઓલ મોડલ ઓલ ઇસ ગોલ્ડ સાંભળેલી પ્રાઇસ આ બે હજાર મોડલ છે અને બે ઓનર છે અને ડીઝલ કાર છે સ્પોર્ટ મોડલ કહેવાય આને અને આની કિંમત આપણે રાખીએ છીએ ત્રણ રૂપિયા મિત્રો ત્રણ રૂપિયા ઓન સ્ટેબલ નેગોસેબલ રૂપિયા જૂનું મોડલ આના જેવું ઇન્જિન તમને બીજી કોઈ ગાડીમાં જોવા નહીં મળે હોન્ડાની આઈ ટ્વેન્ટી ઓલ મોડલ અને વ્હાઈટ કલર આ ગાડીની કન્ડિશન છે પાસઠથી સિત્તેર ટકા જેટલી કંડિશન એ મિત્રો જઈએ નેક્સ કાર્કિઓ હોન્ડાની જાણીએની પણ ડિટેલ મોડલને પ્રાઇસ હોન્ડાની જાત છે આ બે હજાર મોડલ છે આ સીએનજી વાળી છે આની ચાર કિંમત રાખેલી છે ચાર કિંમત રાખેલી છે આલેલી કેટલી બસ ઓનર કેટલા કિલોમીટર આલેલી આ મિત્રો પાસઠ હજાર કિલોમીટર હાલેલી છે અને આ ગાડી શોરૂમ કંડિશન એટલે કે સિત્તેર થી સિત્તેર ટકા જેટલી કન્ડિશન ઓરિજિનલ કલર ને નોન એક્સિડેન્ટની તમામ જવાબદારી લેવામાં આવે મિત્રો શ્રી હરિ ઓટો ડીલરશીપમાં મિત્રો આપણે વાત કરીને કે લો મેન્ટેનન્સ કાર દિલ્હી એનસી ગાડીની બહુ ડિમાન્ડિંગ કાર છે મારૂ સ્વિફ્ટ લો મેન્ટેનન્સ કાર હજાર બાર નું મોડલ છે अच्छा प्योर पेट्रोल में है आमत है साढ़ तरह लाख रुपया साढ़ त्राख रुपया अमरी चेनल जॉन कोईपण तो फेरफार कर आपस दस हज़ार मित्रों हाँ बीजा वीडियो में बम फटू बम्फर ऑफर राखेलो दस हज़ार रुपया में नवनीत भाई मित्रों एक बार मुलाकात ला भूलता तुम्हें गाड़ी लिया कि न लियो पर नवनीत भाई की मुलाकात लेवा खास कर मित्रों भूलता नहीं जूनागढ़ में श्रीहरि ऑटो डीलरशीपा श्रीहरि ऑटो डीलरशीप आ बज़ार सोल्ड मॉडल है અને સીએનજી વારી છે સીએનજી હા હાલ ઓનર છે અને પાસઠ હજાર જેન્યુન હાલે છે પાસઠ હજાર કિલોમીટર હાલેલી છે અને આ ગાડીની પ્રાઇસ આની ચાર લાખ ને પિંચોતેર રૂપિયા મિત્રો આવી ગાડી કોઈની જોવા મળે દિલ્હીમાં પણ તમને આ ભાવમાં નહીં જોવા મળે